હેલો દોસ્તો જય ઠાકર જે દ્વારકારીશ હું છું તમારો ભાઈ દીપક ભરવાડ જો તમને આજનો વ્લોગ પહેલો વ્લોગ બનાવું છો જો તમને પસંદ આવ્યો તો લાઈક શેર કમેન્ટ કમેન્ટમાં જરૂર કહેજો કે તમને બ્લોગ કેવો લાગ્યો એ તમને હજી બ્લોગ જોતા હોય તો તમે લખી શકો છો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવા ન ભૂલતા આ તમારી ચેનલ ને દીપક ભરવાડ એકસો બે મજા હોય ગોવાળિયા ની સોમા નીળું ખડખા જૂન દૂધે વધે ने ने पेट बगला सारी सरती तो हो देख ट्राग पड़े, लोकेशन ढोरोस्तों लो से रस्ता आटल मैदान खाली से ये जो एमामी सारी તો હલો મિત્રો તો જાવી તો જય ઠાકર જય દ્વારકાધીશ જય મામાઈ ને તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર માગું છો કે તમે મને આજ સુધી પહોંચાડ્યો એને બદલે તમને ધન્યવાદ કહો છો દિલથી તમ તારી મૂંઝાવન ન હોય આ તમારું ચેનલ છે તમે સબસ્ક્રાઈબ કરો હું તમને રોજના નવા નવા અપડેટ દયા કરીશ આ વ્લોગ પસંદ આવ્યો હતો મને કમેન્ટમાં જરૂર કહેજો તો બીજો બ્લોગ બનાવવા તૈયાર કરીશ લાઇક તે કરજો મિત્રો બરો તો જે જે દ્વારકા